का रस्ता है ना आसान नहीं होता بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں النور آرچرڈ کی نیو ڈیل کی لانچنگ سرمنی میں جہاں ہمارے ساتھ الواحد اسٹیٹ کے سی او کاشف صاحب موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انویسٹرز کے لیے آپ کے پاس کیا آفرز ہیں بسم اللہ الرحیم الرحمن. سب سے پہلے سر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ الجلیل ڈیولپر کا پروگرام ہے اور انہی کا یہ پروجیکٹ ہے النور آرچر النور آرچر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تیزی سے پورے ویسٹ میں یہ چلا ہے اس سے پہلے اس کا جو پروجیکٹ تھا ویسٹ مرینہ الحمد اس کی کامیابی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے بعد اب یہ ڈی ایچ اے میں ہم آئے ہیں ڈی ایچ اے فیز سکس میں اس وقت ہم یہ تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اوپننگ سرمنی ہے اس کی نیو ڈیل کی لانچنگ سرمنی ہے جی جو کہ ویسٹ کی طرح ہی ہے اور اس کی ان ایک بہترین ڈیل ہے جو کہ نہیں آئی ہے اس میں انویسٹر کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے آپ ان اللہ دیکھیں جیسے پچھلی ڈیز میں ہوا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس وقت ان اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سے سات ہزار کے قریب لوگ ہیں آپ کو اس کی کامیابی کے حوالے سے کیا توقعات ہیں سر اس کی سکسس جو ہے وہ پورے لاہور کو پتہ ہے اور جو ان اللہ جیسے ہی ویسٹ مینا میں کامیابی ہوئی ہے اس طرح اللہ نے چاہا تو اس میں اس سے بھی زیادہ یہ جو اسپورٹ سٹی ہم نے لانچ کیا ہے آرچر نے یہ اس سے بھی زیادہ اس میں کامیابی ہوگی انویسٹرس کے لیے کوئی خصوصی آفرز ہیں اس ڈیل میں آپ کے پاس بالکل اس ڈیل میں انویسٹر کے لیے بہت خصوصی آفرز ہیں اس میں جو تین مرلہ فائلز ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ میں ہے پانچ مرلہ دو لاکھ میں ہے دس مرلہ جو ہے وہ چار لاکھ میں ہے اور یہ رینج جو ہے یہ عام لوگوں کے بھی لیے ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو کوئی چاہیے بہت زیادہ کوئی آپ رچ ہونا چاہیے یہ عام لوگوں کی پہنچ میں آنے کے لیے یہ سارا کچھ ہے کہ عام لوگوں کی جو لائف ہے وہ بہتر سے بہتر ہو تو یہ ویسٹ مرینا سے کم کاسٹ ہے اس کی یا ویسے جیسے پہلے وہ پروجیکٹ گیا اس کے بعد یہ پروجیکٹ آیا سر اس کی کاسٹ اس سے بہت کم ہے یہ ساڑھے چودہ لاکھ روپئے میں تین مرلے کا ہے اکیس لاکھ میں پانچ مرل کا ہے اور 38 ایٹ میں تقریباً دس مرلے کا ہے اور اس کی انسٹالمنٹ بھی بہت چیپ ہے اس وقت یہ جو ڈیل آئی ہے یہ پانچ سالہ پلان ہے الحمدللہ یہ ویسٹ مرینہ سے بھی زیادہ کامیاب ہوگی جی بہت شکریہ ناجن ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور ڈیلر النور آرچر کے موجود ہیں جو یہاں پہ النور آرچڈ کی نیو ڈیل کی سرمنی میں موجود ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سر جی بسم اللہ رحمٰن آپ کا رحی نام رسول جی آپ کہاں آپ کی مطلب جو ڈیلر ہیں آپ کی سٹیٹ وغیرہ اسٹیٹ جو ہے الواحد ریل اسٹیٹ کے نام سے جی ان کے ساتھ بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو میں تقریباً چھ سال سے ادھر ہوں اور ماشاءاللہ جیسے ان کو پایا اور ویسے ہی ان کو یہ سارا معاملہ بہت اچھا رہا ان شاء وہ آئندہ بھی انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے جس طرح وہ یہ کہتے ہیں اور بکس سے پہلے انہوں نے ڈیلیور کیا جی اچھا پانچ چھ سال سے اسی پروجیکٹ کے جی پانچ چھ سال سے جلیل ڈیولپر کے ساتھ ہیں تو کیسا ہے یہ پروجیکٹ آپ کی نظر جی انہوں نے پہلے جلیل بنایا پھر النور بنایا پھر نے ماشاءاللہ جو کہہ رہے ہیں وہ ڈلیور بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ نور آرچر کی لانچنگ سرمنی جو نیو ڈیل کی اس وقت چل رہی ہے اور اس میں ایک انویسٹر یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں پہلے بھی میں نے انویسٹ کیا تھا نیو اوچڑ میں بھی کیا تھا یہ نیو ویچر پہلے کیا ہے نا میں نے اس میں کافی مجھے فائدہ ہوا بھائیوں کے ساتھ جو بھی ڈیلر ہیں یہاں پہ انہوں نے اچھا کاپریٹ کیا جی ان کے کاپریٹ کے ساتھ میں نے کافی انویسٹ بھی کی آپ پھر دوبارہ یہاں پہ لانچیز ہوئی ہے نیو اوچر کی تو آپ جو انویسٹمنٹ آپ نے پہلے کی اس سے بالکل آپ مطمئن ہیں مطلب فائدے میں فائدے میں مطمئن ہے اس سے ہم اس لحاظ سے بہت زیادہ پیسے پہلے بھی النور میں بھی کی تھی جی الحال جلیل میں بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں بھائیوں کے ساتھ مل کے تھے انہوں نے اور پرافٹ بھی کافی ہوا تھا میرے ساتھ ایک اور انویسٹر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کا نام محمد یاسینا جی نام میرا جی یاسین صاحب بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ اگر آپ نے پہلے کیا ہے تو کیسا ہے یا آپ نیولی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں جی میں کافی تقریباً پانچ چھ سال سے جانتا ہوں تو الجلیل جو ہے ادھر ہمارے پلاٹنگ ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا